A következő videó részletekben ezzel a szöveget, szöveget e, x-elesen állományjal fogunk foglalkozni, és vizsgáljuk meg neki a működését. Előre elkészített e, formot, illetve egy csomó eljárást tartalmaz, tehát ebben már az eljárások is meg vannak írva, amelyet működtetik a programot. Először ismerkedjünk meg magával a programmal, én most kitörlök itt mindent, a szöveget is és megnézem, hogy hogyan működik. Van egy nyomógomb, amelyet ha megnyomok, akkor mert működik is, tehát akkor tartozó eljárás is kell, hogy legyen, amely ott működteti. Igen, ez az eljárás, ez a szöveges eljárás, amely semmi más nem csinálni, meghívja ezt a panelt, ami előre el van készítve, egy panelt, ezt a panelt fogja meghívni. Na most vegyük észre, hogy a Developer, tehát a fejlesztési eszközök különlévő nyomógomb az egymással, tehát a tervező mód az egymással elég szoros kapcsolatban van, majd ha én itt váltok, akkor egyszer látom a tervezőt, egyszer látom a kódot, hogyha visszaváltok. Erre a gombra én ezt most bezárom, és azt mondom, hogy kód akkor a kód üzemmódba fog váltani. Itt is így tudok jobb gombbal, New Object, tehát mikor melyiket mutatja. Most végezzünk vele műveletet. Azt mondom, hogy én feltöltök egy tartományt. Legyen mondjuk ez a tartomány. Üzenetekkel felkötve. Jó, és ezután meghívom a panát. Tanál azt mondja, hogy mind kisbetűvel, mind nagybetűvel meg tudok jelölni egy tartományt, hogy automatikusan észre leszül ki van jelölve, és azt mondom, hogy alkalmaz meg rendben, alkalmaz akkor a háttérben mindjárt mindegyik nagybetűvel íródik, mint kisbetűvel, akkor, akkor mind kisbetűvel. A személynévként, akkor ugye az első nagybetű, a többi kisbetű. Aztán lehet olyat is csinálni, hogy a szövegeltávolítás szöveg végéről e, eltávolítodó karakterek száma egy darab, alkalmaz, akkor a felkiáltó jele eltávolította, akkor szövegbeszúrás. mondjuk a szöveg végére egy karaktert és a beirandó szöveg egy kérdőjel legyen meg van ez is működik úgyhogy lehet látni, hogy elég sok minden tud úgyhogy van benne egy csomó olyan eljárás, amelyet szeretnék itt látni hol vannak ezek az eljárások az eljárások azok a ha a kódot mutatjuk, akkor jelennek. Tehát az eljárások magukhoz a, a panelhez tartoznak. Na ez nagyon fontos, mert ugye a panelnek vannak részei. Még egyszer. Az objektum. És az objektumnak vannak részei jelenei. És itt lép be az a, az a sokat használt ö, ö, mondat, hogy ugye az eszköztárból az ATX eszközöket pontosan kell tudni, hogy melyiknek mi a szerepe, és melyikkel mit fogok csinálni, és az ahhoz tartozó műveletet mit fognak végezni, mit fognak ö, ö, meg, megoldani, mire fogom őket használni. Hát melyik objektum milyen feladatot kap, attól függően különböző eljárások társulnak hozzá. Hogyha belenézünk a kódba, akkor elég sok minden van, ami, ami műveletként megjelenik. Először is van egy átalakító eljárás, ami az egész átalakítást végzi, tehát ez a lehető az egésznek, ami, ami végzi az átalakítást, a szöveges átalakítást, majd foglalkozunk vele. Utána ugye van egy meghívó, Eljárás, ami meghívja ezt az átalakítást. Jól látható, hogy már egy ekkora program esetében is, mint ez a szöveget, így ami végül is nem annyira bonyolult program. Egy gondos tervezés szükséges, különben az ember nem fogja tudni helyesen megoldani a feladatot, és ez a gondos tervezéshez Elég sok módszer kínál a programozás, melyek azok a módszerek, amelyek, amelyek elterjedtek. Hát a folyamatábra, a Jackson módszer, a mondatszerű leírás, ezek azok a tervező eszközök, amelyek ismertek és hatékonyak és jó használhatóak. Én egy PDF-et a megoldásokban oda elhelyeztem, amely egy PDF ben szerepel az összes eljárás, és ezt uh, itt uh, nyomon lehet követni, és nem kell uh, a, a kód sorból uh, alaposan áthírválni, hát erről majd pontosan uh, fogunk beszélni, de még szeretnénk valamit megmutatni. A lemezen a forrásokban van egy VBA programozás lépésenként, és itt fejezetekre bontottam a feladatmegoldást, amely most fogunk foglalkozni a feladatmegoldást ezekben a lépésekbe fognak következni egymástán, és az első fejezet a Jackson módszer, ez a nevű PDF-et tartalmazza, amely tulajdonképpen egy, egy ilyen 40 oldalas, 39 oldalas állomány, amely részletesen bemutatja, a módszernek a jelentőségét, a folyamatábrát használták, összehasonlítja a programszerkezeteket, megmutatja azokat, itt jön a Jackson módszer, megmutatja azokat a technikákat, amelyek a program tervezése során hasznosak, és segítséget nyújt nekünk a komolyabb programok elkészítésére. Tehát itt ezek mind-mind részei az oktatóvideó videó mellékletre. A második fejezetben szintén elhelyeztem PDF-eket, mondjuk kezdjük akkor ADC-s sorrendben, Active Control-ok kontrol vannak benne, az Active Control-ok, amelyeket használunk, űrlapokon. A következő, az Excelnek a objektumai, tehát ez a 97-es, de ez túl sokat nem változott, ezt ez az tartalmazza részletesen, még annak idején a 97-es. Az összes form, az előző csak néhány ö, ö, kontroll tartalmazott, és teljes Office ö, gyűjtemény szintén a 97-es, hát így teljesen azt gondoltam, hogy még megosztom Önökkel, kinek mire van szüksége belőle használja. Most pedig át fogunk térni a programozásra, lépésenként fogunk haladni, tehát ebben a részben lévő többi, Feladatainkhoz egy újabb prezentációs állományt fogok használni. Ezt a prezentációs állományt, amely a VBA programozás lépésenként, sohan, lépés-ex mellett viseli, ebben lesznek leírva a húpa feladatok. A szövegek XLSM állomány részletes ismertetésére. Majd az oktató videósorozat végén újra vissza fogok térni.